כל השאלות בהן עסקנו עד כה, קוראו בממורד אחד. אפשר היה ללכת קדימה ואחורה, ימינה או שמאלה, מעלה או מטה. בסרטון זה נדבר על מה שקורה בשני ממדים, או שלושה, או ארבעה, או כל מספר שירותי של ממדים. אמנם, אנחנו עוסקים במכניקה, בהן אנחנו צריך לעבוד יותר מאשר בשלושה ממדים. אנו נעסוק בשני מימדים. בווקטורים דו-מימדיים. תרציני לוודא שעודות לסרטון זה תהיה לכם הבנה בסיסית של וקטורים דו-מימדיים. זכרו שווקטור זה משהו שיש לו וגם כיוון. קודם כל נעסוק בייצוג הגרפי של וקטורים. ואיך מחברים אותם בשני מימדים. נגיד שיש לנו וקטור, מסמן אותו A, הערך שלו מיוצג על ידי הכיוון שלו על ידי כיוון החץ, הוא הולך בכיוון הזה יש לנו וקטור נוסף כל הוקטור B הוא נראה ככה בסרטון הזה ברצוני לראות מה קורה כשמחברים וקטורים A וB יש מספר דברים שכדאי להבין כשעוסקים לייצוג אגרפי יש את של A ואת הכיוון של A לא משנה איפה מציירים אותו, זה יכול להיות וקטור A וגם זה, יש לנו את אותו אורך באותו כיוון, ניתן לצייר אותו כאן למעלה או שם, זה לא משנה, אני יכול B כאן, ועדיין וקטור B בא על אותו אורך ו masc settled, כאילו מה לא חייבים נקודה. אני B כאן? מקבלים כל פעם את ה-טוב וקטור והזזות שונות, כל עוד יש לו את אותו ערך אותו אורך ואותו כיוון ההקדמה הזאת נחוצה כדי להבין איך לחבר וקטור אני רוצה לחבר את וקטור A עם וקטור B בסרטון בהמשך אראה לכם איך עושים בצורה אנליטית את ואז את וקטור B ומציל את הזנב של B והמשך לראש של A מזיזים אותו כך שהזנב שלו יהיה על הראש של וקטור A זה נראה ככה אז אם הולכים מהזנב של A כל הדרך עד לראש של B נקרא לווקטור הזה וקטור C זה הסכום של A ועוד B. זה נראה הגיוני. נניח שאלה היו וקטורי ההתק. A מראה שזזנו את הנוחק הזה בכיוון הזה. B מראה שזזנו את הנוחק הזה בכיוון הזה. זהו קור וכיוונו של B. אבל כן, אם היה לנו ההתק A ולאחר את ההתק B, מהו הכולל? הלכנו תמחה כזה הזה בכיוון הזה, ואז הלכנו את המלחק הזה בכיוון הזה. אז ההליכה הכוללת יהיה מלחק הזה בכיוון הזה. זה הסכום של שניהם. ניתן להשתמש ברעיון הזה כדי לפרק וקטור בשני ימדים לרחיבים שלו. בהמשך אסביר זאת יותר. אם וקטור A, נקרא לו וקטור X, הנה, ניקח את ה vectơ x. נגיד, נדע נגיד ש vectơ x הוא חיבור של ה vectơ אירוק הזה, ו vectơ אדום זה. שימו לבו, x מתחיל בזנב של ה vectơ אירוק, כל הדרך אחד אחד מתחיל בראש של הירוק, ומסתיים איפה שמסתיים וקטור X, אני מקווה שמתוך ההסבר הקודם כאן, אז זה ניתן לראות וקטור הירוק ועוד האדום, נותן את וקטור X. שמתי את הראש של הירוק על הזנב של האדום, הסיבה שעשיתי זאת, היא שאני יכול את X כסכום של שני הוקטורים האלה. זה נפורק את X הרחיב ההנכי שלו והרחיב האופקי שלו אני יכול לקרוא לזה אני יכול לקרוא לזה הרחיב ההנכי אני יכול לקרוא לזה הרחיב האופקי אני יכול להזיז את הרחיב ההנכי לכאן זה גם הרכיב האנכי. זה הרכיב האנכי. רואים שניתן לבטא את וקטור x, ניתן לבטא את וקטור x, כתוב זאת באותו צבע, ניתן לבטא את וקטור x כסכום הרכיב האופקי והאנכי שלו. כסכום שהרכיב האופקי והאנכי שלו. זה משהו מאוד חשוב. כי זה מאפשר לנו לטפל בשאלה דו nuncaweet כשתי בעיות חד-ממדיות. אחת בכיוון ההפקי, אחת בכיוון ההנחי. נעסוק קצת יותר במתמטיקה. דיברתי על כך שניתן לפרק וקטור לרכיבים. אליכם מה זה אומר לפרק וקטור לרכיבים. נגיד שיש לנו וקטור שנראה ככה. אני עושה זאת כמיטב יחוקי. נגיד שיש לנו וקטור שנראה ככה. האורג שלו הוא חמש. נקרא א, A, הוא קור 5, 5 ונקבע את הדא הדי הכיוון אליו ומכוון, לבין הכיוון החיובי של ציר X. אני אצייר כאן מערכת צירים, שזה הכיוון החיובי של ציר Y בכיוון ההנחי, וזה הכיוון החיובי של ציר X בכיוון האופקי. כדי להגדיר את כיוון הווקטור, נתן לכם את הזווית הזאת נתן לכם זווית מיוחדת, אותה מחרתי מסיבות מסוימות כדי שנספרים יהיו פשוטים לספוש דבר הזווית היא 36.8699 מעלות מחרתי את הזווית הזאת מסיבות מסוימות ורצוני לחשב את האופקי את האנכי של הזה אני רוצה לפרק אותו במשהו שהולך ישר למעלה או מטה ומשהו שהולך ימינה או שמאלה איך אני עושה זאת? קודם כל נצייר אותו הרחיב האנכי יראה ככה הרחיב האופקי יראה ככה הרחיב האופקי מתחיל בדיוק עד למרחק אליו A נגיע, אחרק בכיוון X. על מנת להגיע לראש של וקטור A, את הרחיב האנרכי. אנחנו יכולים לקרוא לרכיב האנרכי A עם Y בכתיב תחתי, כי Y. נרצה לרכיב הרב כי A עם X בכתיב תחתי. את הערך המוחלט של AY ושל AX. איך נעשה זה? יש לנו פה, שולש תישר זווית. אני יודעים את האורך של הצד הזה. האורך של היתר. זה הערך המוחלט של וקטור A. הערך המוחלט של וקטור A שווה ל-5. איך נחשב את אורכי הניצבים? נשתמש במושגים בטריגונומטרי. אם אני יודעים את היתר, איך נקבל את הניצב הזווית? הניצב בואו נרענן את הידע הב�astיסי בטריגונומטריה. הסינוס הוא ניצב מול חלקי היתר. קוסינוס הוא ניצב ליגת חלקי היתר, בו ניצב מול חלקי ניצב ליתר. יש לנו את הזווית, רואים את ממול, ויש לנו את היתר. אפשר להגיד שהסינוס של שלנו היא סינוס של 36. 36.899 מעלות שווה לניצב מול חלקי היתר, הניצב שמימול חלקי היתר. פה ערך המוחלט של רכיב ה-Y, ערך המוחלט של רכיב ה-Y, חלקי הערך המוחלט של יודעים 5 נחפיל את שני אגפים ב-5, נקבל 5 כפוס סינוק של 36 מעלות נקודה 899, שווה, שווה לערך המוחלט של הרכיב האנכי של וקטור A. לפני שאני לוקח את המחשבון, נעשה את אותו הדבר עבור רכיב ההופכי. אני יודעים שהניצב הזה הוא ליד הזווית, ואני את היתר. הקוסינוס הוא הניצב של יד חלקי היתר. אנחנו יודעים שהקוסינוס של 36.89 מעלות, הקוסינוס הוא ניצב ליד חלקי היתר. זה שווה לערך המוחלט של רכיב ה-x חלקי היתר. היתר, ליתר דיוק, הערך המוחלט של היתר, שהוא 5. פעם נוספת, מכפילים ל-5 בשני האגפים, חמש כפול קוסינוס של שלושים ושש נקודה שמונה תשע תשע מעלות שווה לערך המוחלט של הרחיב ה-X ללעשות את החישובים ניקח את המחשבון זה המחשבון הנאמן שלי נוודא שהוא מכוון למעלות כן, הוא מכוון, למעלות, מכוון למעלות, שווה 5 כפול סינוס של, 36 נקדה 8, 9, 9. נעלות, וזה שווה לכיוב טוב ל-3. הרכיב ההנכי של הווקטור שווה ל-3. נעשה אותו דבר יש לנו 5, الـ full cosine 36.89 طيب حلو شفتوه طيب سوي لي ارغ زين كذا شنو مثلث ذهب شنو هو 4 و 5 الـ ارغ של لـ بي اوف 4 الـ ارغ المقابل איך המחלט של הלכיב האנכי הוא שלוש? אולי אתם שואלים את עצמכם למה אנחנו את כל זה? נראה בסרטונים עתידיים שמהירות בכיוון הזה של חמישה מטר לשנייה ניתן לפרק אותה לשני רכיבים ניתן להגיד שהגוף נע בכיוון כלפי מעלה ומהירות של שלושה מטר לשנייה הוא גם בכיוון העופתי, של ארבעה מטר לשנייה וזה מאפשר לנו לפרק את השאלה לשתי שאלות בממד אחד במקום בשני מימדים